السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة البيع متفرعة من شارع شهاب الرئيسي شقة فيو مميز وموقع جميل جدا تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة بنخش من باب الشقة بنلاقي الريسبشن طراز وفيو بانوراما دي مساحة الريسبشن نرجع تاني في الريسبشن تفاصيل ساره اسفل الفيديو رجعنا لباب الشقة ونخش علي طريقة التوزيع بنلاقي أول حاجة بتقابلنا على يدنا اليمين المطبخ طبعا ميزة ان المطبخ الفيو بتاعه مفتوح والشقة مش مجروحة بعد كده بنلاقي حمام الضيوف نخش على طريقه التوزيع في باب بيفصل الغرف عن الريسبشن الارضيه دي كلها معموله برخام اول غرفه على ايدنا اليمين طبعا ميزه ان الشقه نوره مش مجروحه دي الغرفه الاولانيه الارضيه معموله بركي بعد كده بنلاقي الغرفة الثانية وفيها بلكونة صغيرة بردك الفيو بتاعها مش مجروح بنلاقي بعد كده الغرفة الثالثة ميزة الشقة كلها نورة ومش مجروحه خالص بعد كده هنخش على الحمام ده الحمام الكبير اللي بيخدم الغرف بحنا احنا كده شفنا الشق أتمني لو الفيديو عجبكم تنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نوصل أكبر عدد من الناس وأتمني يكون فيديو النهاردة عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته